Hej, jeg heter Magnus Nord. Til daglig jobber jeg som høyskolelektor og nettpedagog på Høgskolen i Østfold. I denne filmen ska jeg gi deg en del tips til vad vi kan gjøre for å ivareta undervisningen når vi stenger ned campus i forbindelse med koronasmitte. Jag vill at du som lærer skal svare på følgende fire spørsmål for å finne løsningen som passer for dig. Og første spørsmål er Trenger undervisningen være synkron eller kan den være asynkron? Med det mener jeg trenger det å være direkte eller kan det gå i opptak? Vanlig undervisning, der er vi jo vanlige med at ting går direkte i klasserommet. Men på nett så er min helt klare anbefaling i 9 av 10 tilfeller at det er lurere å være asynkront. Da ivaretar vi flexibiliteten både for studentene men også for oss lærere. Og så er det en annen ting som er inne i bildet, at teknologi terskeren, altså utfordrende teknologisk, er mye større når vi ska prøve å direkte sende en undervisningsøkt i forhold til hvis vi gjør et opptak på forhånd. Hvis du gjør valget om at du ønsker synkron, alltså samtidsundervisning med dine studenter, så finns det masse forskjellige verktøy å velge mellom. Første scenario er at du ska undervise i en mindre gruppe. Da finns det verktøy som Skype och Skype for Business, Whereby och så videre som kan gi en ganske all right mulighet til å i mindre grupper. I denne filmen som du ser på linken här så kan du gå inn og lære mer om hvordan disse type verktøy fungerer. Men i forhold til å undervise i större grupper så er det anbefalt å bruke litt kraftigere verktøy. Vi anbefaler å bruke Zoom, Adobe Connect eller Microsoft Teams. I denne filmen, som du ser linket under her, har vi gitt en introduksjon i hvordan du på 1-2-3 går fram for å komme i gang med et nettmøte med relativt mange studenter i disse tjenestene. Det neste spørsmålet jeg vil du skal ta stilling til er, kan du kommunisere budskapet bare ved hjelp lyd, eller trenger du video? Grunnen til at jeg spør om det er att det selvfølgelig er mye enklere å gå fram for å spille in et lydopptak enn det er i forhold til et videoopptak. Så hvis svaret er ja du kan kommunisere med video så er det rett og slett bare att ta opp en lydfil på datamaskinen din og få den ut til studentene. For å lære mer om hvordan du bruker podcast så kan du gå in på denne lenken og jeg har også en litt utfordrende lenke som gir deg mer kunskap om sjangeren podcast som du ser på skjermen her nå. Det neste spørsmålet jeg vill du skal ta stilling til er. Kan du kommunisere budskapet ditt bare med lyd eller trenger du video i forhold til når du ska overlevere dette til studentene. Hvis det er en enetallet monolog så er det jo helt klart at teknologisk er det enklest å spille in en lydfil. Men ofte så vil man kanske ha støtte av video og powerpoint i forhold til presentasjonene sine, og da er det jo kanskje video som egner seg vest. Det siste jeg vil du ska spørre dig er hvor skal du publisere disse mediefilene. De er jo nå lagret sannsynligvis på harddisken din, og hvordan får du bringt den filmen eller den lydfilen ut til studentene dine. Og her finns det flere løsninger. En løsning, det er selvfølgelig at du bruker LMS-et ditt, om det er Canoes eller Blackboard eller hva det er for noe, så kan du gå ut og laste opp denne vd in i det rommet eller det kurset som du jobber sammen med studentene. Hvis du jobber i Teams så kan du gå på filer og så kan du laste opp denne vd in i Teams. Men noe som jag tror veldig mange har tilgang til, som mange ikke har tänkt på, det er att de kan gå ut i OneDrive, och fra OneDrive rett og slett laste opp filen, og så velger man en delingslenke i OneDrive i forhold til å distribuere dette ut til studentene. Vi du går på den linken du ser på skjermen her nå, så viser jeg hvordan du på en enkel måte kan dele en mediefil ut til de de ønsker å dele denne mediefilen med ringer du hjelp så opsøke kollegor støtte på din institution kanske det har ett læring som kan hæpeæ i produktionen. Eller så er altet gå tips og søke på YouTube, d der er det ofte mange svar og få. Etter denne filmen så kommer det fire filmer där vi går i dybden på de fire forskjellige spørsmorner som vi tog op i denne filmen. Lyke till!